Sunt doar un simplu trecato, Prin lumea aceasta nu însoțește, deși nu aș vrea singurătatea mea Pe strada vieții trec și Nu-i pasă nimănui ce simt sau ce-mi doresc Oare cui să-i Dar dacă mâine sau într-o zi Un suflet singur ca mine m opri Și-am eu în dar O speranță Pe care o port în buzunar Ca mine-n insule puste Toci anul vieții mii și mii în ele In the chair Bob's in croci un soffresc singur camine amaropri vi voi a duce tocia mio andar spera